Військовослужбовець Олександр Дармороз розпочинає тренування на еліптичному тренажері. Каже, його подарували університетські друзі на день народження. І всі змагання мотивують, змушують, додають трошки сили волі, готуватися, щоб ну, сам поряд, доказувати собі, що зможу І Скажімо, так позворитися перед людьми, представити гідну Україну. Готуючись до забігу, Олександр щодня займається це, що на еліптичному тренажері це, через, це, що... через день на біговій доріжці. Для бігу вже використовує спеціальний протез, який йому подарувала українська діаспора у Сполучених Штатах, зібравши на нього 9 тисяч доларів. Цим протезом користуватися важче. Бачите, культя не проходить, але мені треба забити. Перші там пару кілометрів – це ще біль. Треба, щоб Куття звикла, цей біль прийшов, а потім вже більш-менш воно адаптовується, вже можна бігти. Бігова доріжка – теж подарунок українця зі Сполучених Штатів. Розпочинає тренування з розминки 4 кілометри на годину. Бігти важко. Ще важче встати з дивана, почати бігти, але після бігу Виділяються ендорфіни, гормони щастя, вони врушать молочну кислоту і, і ось цей після смак знаєте, набагато себе краще почуваєш. До кінця тренування Олександр прискорюється і біжить 9 кілометрів на годину. Після бігу – розтяжка м'язів. Зараз чоловік служить у 8-му полку спецпризначення військовим психологом. Одна з моїх найлюблениших технік психології — це батарейка. Це коли ми виявляємо себе батарею телефона і на бумажці, на восточку вверху пишемо «плюс». Пишемо все, що нас заряджає. Батоктор, хто звертається на психоконсультацію, каже, що в мене інші не заряджає. Каже, ви б тоді не жили. Військовим Олександр надає психологічну допомогу у себе вдома. Каже, багато часу цьому предмету приділяв під час навчання в університеті на фізико-математичному факультеті. Паралельно вивчав психологію на військовій кафедрі. Коли вже у 15-му, на початку 15 го року мене мобілізували, мене чомусь від воєнкомата, тоді якраз ця програма була, направили на перекваліфікацію на спеціальність заступник командира по роботі з особовим складом та військовий психолог. На передовій служив у розвідгрупі. Під час війни підірвався на міні, втратив зір і одну ногу. Лікувався в кількох закладах, кілька днів був без свідомості. Я вже почав задумуватися, ну а чим займатися? Просто лежати я не хотів. Я, ну, я хотів і хочу, хочу жити. І я подумав, якщо в мене вже є трохи знань, є трохи досвіду, є посада, є вже певний трудовий стаж, чому би далі рухатися в цьому напрямку. Олександр Дармороз також веде канал на YouTube, де записує відео з психології. Після забігу в Києві планує брати участь у змаганні у Сполучених Штатах. Діана Колесник, Віктор Кривий, Новини на Суспільному, Хмельницький.